La clau es fica per dins del pany, la coma es posa, posen per cas. Ficar la pota posa ben clar que errar no és el final. Has de saber on et fiques quan poses de manifest. Que ficar la gamba en la cuina no vol dir que cuines bé on dius que s'han picat Núria i Robert. Che, che, che. Posa atenció a això que et dic, che, che, che. no et fiques en Fica en un pot el de ficar che, che, che. i posa la al, posa al del verposar Fica en un pot el del ficar che, che, che. i posa-lo al, I posa al del del de posar. De posar. i posa a gran costat del ver